На чому в тебе така чиста машина? Я їздила до хлопців на позиції, возила їм маскувальні сітки, і там трохи брудно було. Трошки. А тепер не можу її помити, бо нема часу геть, а треба записуватись. А в мене немає такого ну, кайфу, щоб я розрахувала свій день і знала, коли я буду вільна. всяке приладі і всякі ці. Для лікарні. Ось. І різні для хірургії і терапевтичного відділення. Хто це отримає? А, Снігурівська лікарня. Ось. А передали американці, мої друзі. У мене такі друзі класні. Ні, нормально там Ми тобі ще такі класні відкриємо. У мене ще є Оля волонтер, яка займається бабушками. Вони по бабушкам. Я по воєнним. А от її треба кинути на ліки. І вона купляє ліки і передає людям. Що саме гірше, коли гинуть люди? Ти знаєш, я що замітила? Ну, взагалі, що скільки б ти не робив, тобі здається, що це мало. Що ну, можеш набагато більше. І тому вже е скільки це віна йде коли я відпочивала. Приготувати дороги. Не герої сидять вдома, дивані критики, і розказують, як воно має бути, розумієш? А герої напередку, які не відчувають себе героями. Не розумію взагалі. Це логіка. Взагалі не страшно. Мені тільки було, мабуть, це коли я їздила нещодавно деокуповану територію і мені сказали їхати по дорозі і не з'їжджати на Зеленку, бо там заміновано. А там було місцями ніяк. Ну, тобто тобі треба було виїжджати на Зеленку. І я їхала ще не одна, а коли я ще не одна, я тоді дуже відповідально відношусь до людини, яка зі мною. І я так, Боже допоможи і на Зеленку, розумієш? Оце було страшно. Наразі поставлена задача знайти автономні опалювальні установи для хлопців, які знаходяться, щоб ви розуміли, в бункері, де раніше, раніше знаходилися ракети С-300. І там нема ні притоку, ні відтоку повітря і тому не можна поставити буржуйки чи такі, якісь установи інші установи. Але вони дуже-дуже за мене переживали. Дуже. Кожного дня майже вони мене просили виїжджай, будь в безпеці, ти в нас одна. А я їм розповідала, що я не можу. От реально я розуміла, що я не зможу просто приїхати, сидіти і все. І вони мене підтримали. Ось мої діти також займалися волонтерством. Молодший син з дружиною приймав біженців і старший також. До поля Украины у <laughs> нас. Мы даже не имеем права тут развернуться по зеленке. Надо эти поездки такие устраивать для людей, которым скучно жить. Военных из первых уст. А жесть, конечно. Я думаю, сейчас тут нужна помощь. Тут нет воды, нет тепла, нет электричества. И люди просто живут в таких сложных условиях. Но главное, что они уже в Украине. Это самое главное то потім Медикаментів зараз не вистачає, аптеки жодна не працює. Тож, вся видача медикаментів відбувається у нас на прийомному відділенні, на приймальному, через амбулаторний прийом. Котра година? 17.32. Сьогодні неділя, куди ти ввечері плануєш поїхати. До Олі. Олі в нас склад. Сейчас прийде Каліпс Одеси, привезе гуманітарку. І ми сьогодні позвали військових і будемо їм передавати. Для військових, а ми їх любимо. Як ти святкуватимеш? Я буду 36-та бригада. Обіцяла, що накриємо стіл від Миколаєва до Херсона, будемо жарити шашлики. А я буду пойти Узвар, бо я не пью алкоголь. Просто скажи честно, расскажи, откуда ты приехала? Из Украины. Поняла? И еще там моя площадка и дом. А чего ты уехала? Потому что плохие солдаты пришли, но мы уехали, чтобы не быть как другие люди. Да. Но мы северной я помогаем. Помогаете? Угу. А, а кто коробки складывал? Мама с папой. А что вы покупали для солдат? Для... Ну, я купила вот эти перчатки и носки. Нам как надо было срочно мальчика отправить. Ну, вещи до солдат. Я просто такая, ты, я бы и, как... и мы победим. Mm -hmm. Потому что у нас много хороших. А Пузин один. <свят> <я> победим <свят> его вместе. Когда мы увидели, что она честная волонтера, тогда мы начали с ней именно тоже работать во время войны, потому что мы знаем, что мы можем ее доверять. И я, даже когда я люди спрошу какие-то вещи или помощь, я, знаю, я хочу знать, что это именно добраться, именно куда надо. Это Дима. У даній ситуації, яка трапилася з нами, з нашим українським народом та українською армією, велику роль відзначають наші волонтери. Це ті люди, на котрих тримаються всі. В прямому сенсі – усі. Від них дуже велика допомога. Як моральна, та психологічна, так і гуманітарна. Дякуємо вам, волонтери, за те, що ви є. Дякуємо вашим батькам, за те, що вас спитали таких.